בסרטון הראשון על שיטת ה-OLR עברנו על דוגמה שבה ניסינו לשאר את הפתרון ל-y-tag שווה ל-y. תוך שימוש בתנאים שווה 0 שווה ל-1. ואתם כנראה חושבים שזה נחמד לפתור זה ביד וזה מרגיש יצירתי. אבל למעשה זה נראה... כמו מה שאפשר לעשות במחשב, אם זה מה שאתם חושבים, ולמעשה נכון. בנינו תוכנת מחשב, אשר מיישמת את שיטת אוילר. וכעת מה שנעשה, נראה איך משתמשים בתוכנה הזו, וניתן נערה בסרטון הזה, שתוכלו להיכנס לזה מיידית, אבל זה נמצא במערך של האקדמית כאן, שנוגע לשיטת אוילר. ראשית נסביר איך להשתמש בזה. הדבר הזה كان, המשתנה הראשון הזה كان, x צעדים זה כמה הצעדים אנחנו רוצים להתקדם, זה כמה אנחנו רוצים להדיל x, בכל פעם שאנו רוצים למצוא נקודה נוספת בהערכה שלנו. אז כאן ה-x צעדים שלנו הוא 1, יכולנו לעשות נקודה עם 0.5, יכולנו לעשות זאת עם 0.001, כפי שהראינו בסרטון הראשון, ככל שמספר כאן קטן, נקבל הערכה מדויקת יותר. בשני המשתנים הבאים, התנאים ההתחלתיים זהו x התחלתי, כאשר אנחנו x התחלתי אנחנו מניחים שהפתרון התחלתי יכיל את y התחלתי הזה, אז הדרך שזה מכוון כרגע זה, היא ש-0.1 זה הפתרון הייחודי, אם יורדים מעט למטה, זוהי פונקציית השיפוע בנקודה, נניח שאפשר לקרוא על הנגזרת בנקודה, או שיפוע משיק בנקודה, אלו שמות לגיטימיים עבור בפונקציה זו, זה המקום שבו מגדירים, מהי המשוואה הדיפרנציאלית? מה שזה אומר, כתוב כאן חוזר, אחזר y, מה שזה אומר להחזיר, זה השיפוע בנקודה זו, אתם מעבירים את זה ב-x ב-y, ואז תקבלו את השיפוע בנקודה זו, זה אומר בנקודה זו שווה ל-y, או דרך אחרת את הרגן הזאת היא ש-y-tag הוא y, y. שזה גם דרך שזה מוגדר כאן, המשוואה שבכל נקודת הנגזירת תהיה שווה ל-y. ומכיוון שהתקדמנו ב-1, ראינו את זה, במקום, במקום שבו 0,0,1, השיפוע שלנו יהיה 1, אז הצעד הבא שלנו עד שנגדיל את x ב-1, נגיע לנקודה הזו. כעת שלנו 2, אנחנו מגדילים את x ב-1, ואז, ואז ה-y שלנו הולה ב-2. כעת השיפוע שלנו 4, אנחנו מגדילים את x ב-1, ומגדילים את y ב-4. כעת ניתן לעשות כאן פונקציה אחרת, ניתן לומר ש-dx שווה ל-x, לחלק ל-y, ונקבל משהו כזה. אם הצעד שלנו ב-x הוא רק 1, התנאים התחלטים שלנו יכולים להיות משהו כזה, תגידו אפילו אם צעד x הוא 1, משהו רגיל כזה, הם מקבלים הערכה טובה כאן, אנחנו רוצים לקבל הערכה יותר טובה, ניתן להקטיל את זה יותר, ב-f' 5 אפילו, אם רוצים טוב יותר, ניקח 0' 1, ותבחינו במשהו שקורה פה, הדבר הזה נהיה מוזר ככל שאנחנו מתחילים לחלק ב... כאשר אנחנו מתקרבים לחלוקה ב -0. וזה וזו דזכור, זה רק כדי כלי הערכה. אנחנו לא מוצאים באופן אנליטי את הפתרון הממשי, אנחנו פשוט עושים כמה צעדים מ-x שווה 0 ל-x שווה 0, זו דה ל-x שווה 2, אנחנו משתמשים בשיפוע של כל אחת מהנקודות הללו. איפה ניתן לזהות את השיפוע בהסבסס על הפעולה הזו, למצוא מה יהיה ה-x'ים וה-y'ים הבאים. אז מומלץ לשחק עם זה, זה למעשה די כיף. תראו תקבלו הערכה יותר טובה, ככל שאתם, בו נחזור למה שהיה לנו בהתחלה, תראו איך מקבלים הערכה טובה יותר, ככל שצעדי x יהיו יותר ויותר קרובים ל-0, אז ראיתם, יש לנו של x של 0 גדולה 1, תקודה x שווה 1, זה נהיה קרוב מאוד ל-e, זה עושה עבודה טובה של סימולציה של הפונקציה המערכתית y, ששווה ל-e, y שווה ל-e בחזקת x, זה הדבר הכרעי לדעת, הדבר שכאן זה שלנו, ה-x וה-y, ומה שתשימו כאן, תגידו ש-d-x שווה לזה, שימו לב שאמרנו, שאנחנו מנכים שם יש ועתק פרנציאלית, יכולה להיות מבוטה, אה, כפונקציה של x ושל y, שזה גם פונקציה של x, כל מה שאתם שמים פה, זה למעשה הפונקציה שלנו, של x ושל y ושל x. אם יש לנו רק y-tag, נרשום מינוס x לחלק ל מינוס x לחלק ל וואי, כל אלו לא אפשרים. צריך להעלות על התנאים ההתחלטים כאן. לעשות משהו כזה, אם אתם רוצים לדעת כאן איך התוכנה עובדת, או אם אתם רוצים למדל אותה, הוא מולץ למדל זאת ולעשות זאת טוב יותר, כיוון שזה נעשה בסורה בזיזה. כעת נסביר מה עוד אפשר לעשות עם התוכנה. אז אלו כל המשתנים כדי לבסס את הרישום על הנייר הגרפי. זהו, X המינימלי שלנו, Y מינימלי, ומקסיום Y, ו -Y. זה יש פה של X ושל Y. אם תשנו זאת, תבחינו שאנחנו נעים לכיוון ימין או שמאל. וכפתור ה-Y מזיז את הדברים למעלה ולמעטה. ה-Y offset הזה. הרקע כאן זה הצבע של הרקע. לפי המספרים. וצעדי X רק אומרים כמה פיקסלים. בעצם צריך להגדיל את ה-X בצעד אחד, או להגדיל את ה-Y בצעד אחד. בטח אפשר לקוון את זה טוב יותר, ולקלל את זה לפי מה שאתם רוצים. קלט okay, יוצאים מהמסך, יכולים לשנות את זה אם תרצו. שתי הקבוצות הפונקציות האלה נולדו למפות בין הפיקסלים, לקורדינטות של Y ושל של X ושל Y, וזה הצבע הרשת. שוב, קוד של צבע, וניתן לשנות את זה, שרוצים. אפשר לתת קונטרס גם. ושני הדברים, ה-A זה הקו ההנחי. מסמן את המספרים כאן. רואים שזה מסמן את הקו ההנחי, זה אחראי לטביות. שימו לב שזה מתחיל ב-X מינימום ועולה ל-X מקסימום. זה עושה את אותו דבר לקו ההופכי. הפונקציה הבאה, עושה אותו דבר לצו הופכי, ה-for הזה. זה מתחיל ב-Y מינימום, עולה ל-Y מקסימום. מסמן כמה קווים, ציר ה -Y. זה כחלק מהארגון, וזה הפונקציה הממשית שלנו, כדי לסרטט את הערכה שלנו. וזה עושה שימוש בשיפוע בנקודה. אז בכל נקודה שאתה מתחיל, אתה מתחיל ב-x התחלתי, ומתחיל ב-y התחלתי, בעוד ש-x עוד לא הגיע ל-x המקסימלי עדיין, ואתם עשויים לחשוב שצריך לסמן פה נקודה, וייתכן שלא נצטרך זאת כלל. ניתן להסיר את זה, כי זה לא ממש משנה את זה. וזה למעשה השינוי הראשון שלי. נוציא את זה החוצה. נמחק. אורך שנשאיר את זה בינתיים, חמי שנות אה, לאחר מכן. ואת זה השיפוע. השיפוע כאן בנקודה X והY הזו. זה עושה שימוש בפונקציה, X והY, זה מגלה... מהי נגזרת בנקודה הזו? וזה עושה שימוש בשיפוע כדי לגלות מה יהיו ה-Xים וה-Yים הבאים. ה-X הבא יהיה העלייה ב ב הבא הנוכחי, וזה ואז זה פשוט ממשיך הלאה והלאה. ואז בסוף, זה מה שאנחנו מקבלים. מה שאנחנו קוראים לפונקציה שמשתמש במשתנה צעדי X, אשר הגדרנו קודם, במה שידוע כנקודה אחת. אבל אם אנחנו משנים זה, משנים לאחד, זה עושה את השינוי מידי. וניתן לסמן כמה ערכות על אותו מסך. זה יכול לעזר לנו לעשות את הערכה. יכול לעזר לנו להאריך. איך ההתקרבות שלנו תהיה טובה יותר, ככל שנהיה יותר מצונצמים. בואו נסרטט הערכה. הערכה. ובמקום שיהיה צעד x או delta x של 1 כל פעם, בואו נעשה delta x של חצי. 0,5. ואז ניתן לראות כאן delta x של חצי. נותן לנו הצגה יותר מדויקת. בואו נעשה עוד אחד. אחשנה את כל זה אובד. ואנשנה צבע. עוב לקו הבא. נשתמש בצבע כחול ירוק מסרטט. רישום של הערכה והשן של הפונקציה נרשום a גדולה. Approximation ונעשה את זה בפילו ביותר עדין, 0.1, ואפילו הולך יותר טובה. אז הכחול הוא יק ביותר כרגע, וניתן לעשות זאת עם האחרים, אפילו לעשות את זה מה שראינו בסרטון הראשון, כאשר הערכנו ש' y שווה ל-e, אז במקרה הזה שווה לנקודת ציון של y, y תק שווה ל-y, התנאים התחלתים שלנו הם 0 ו-1, ואתם רואים את הכחול, נהיה קרוב ל-y שווה ל-e בחזקת x. אז יכולים לשחק בכל האפשרויות שכאן, ואז ניתן לעשות דברים כמו, ניתן לומר שy-tag שווה, אולי x plus y, אני לא עושה, x-y, זה למעשה 1 יעיל. אנחנו את שלנו, אנחנו יכולים לשנות את ה-x המקסימלי, נענך שאנחנו רוצים לעשות יותר זום, נקווה שה-x המקסימלי שלנו שווה ל-4, זה יותר מקובץ כאן, ואז נשנה את התנאים התחלתיים שלנו, אם x שווה ל-0, אז y יהיה גבוה יותר. ניתן לראות איך הערכות משתנות בתאם לשנאים שאנחנו עושים. בכל מכם אגבים שזה יעניין אתכם, מומלץ לשנות את זה ולהבין, כיוון שכל העניין של שיטת אוילר זה שיטה מספרית. זה עוסק בלהשתמש במחשב ומטרה להעריך